Йо, какво става, давай дани и господа, добре дошли в чисто новия ми канал. Христо от черта, той не ми е нов, ама пак. Ам, добре дошли в а, канала ми и в днешното видео ще ви покажа аз между другото, как си прекарам целият ден. И да, нека да започнем с па, между другото, може да се за канала с камбанката, за да не изпускате още така, любопитни видеа и влогове. и да лайкнете видеото все пак, лайкче, лайк. И нека да започваме с крепа. Първо започваме с най-обикновено диванче. Първото е май а, 300- няколко сантиметра. Второто не знам колко е, не съм гледал инструкциите за дивана. След това започваме с една, инструк... с една стъклена масичка, много готино. Там са едно делокативно цветенце. цветенце, туалетна хартия, трепачка. Неко миния малка педач е дистанционно към телевизор, който се видите съвсем след малко в клипа, и телефона се който е Redmi Note 9S. Тук започваме с едно шкафче, който има мокри кърпи и крем. Това е прехосмокачката на майка с която може да чисти. Това е едно от цвете. Това цвете е много красиво, според мен, не знам за вас. Я напиша до в един, един коментар. Вие имате ли си цветя? Сега, това е много интересно, защото тук а, а, кучето си лежи, обаче сега е навънка, иначе нощем се лежи на него. Та, това е много интересна стена, която няма казвам цялата, защото ще се види мое ми. Ейто, да. фокусира най-после. Ей, това е една стъклена стена, само малко, така, така, така, това е една стъклена стена, която един майстор няма да направим, много добре направи. а това сигурно, което сте забелязали, ето както държах моят телефон, То, това, което сте забелязали е RAF с две огромни колони, кулон, които са вързани към а, този телевизор Android, 42 херцов uh, май това е втората клона това е таблета който, правя, който си гледам лайфовете това е клоната а това, е, теле... това е дистанционното което може да си го пускате да, си... да го настроивате а това е много интерес това е една много яка батерия това е бездична батерия SOS О, ето, да видите по-добре. Ето. Да би трябвало добре да се вижда. Отдолу са абсолютно всички кабели, които са вързани към телевизора. Това не е много важно. Започваме, към следващото нещо, а именно секцията. Отгоре имаме а, една маска на Чичо Скруч. На Чичо Скруч. Е един такова, cool. тук започваме с, кух... с кухнята, а... А... масичка, а... 250 на дължина и 345 на широчина. Това тук е един много интересен стол. Ето може да видите. О, бабо, стиг се ми след малко ти така, така, така. Обикаляме набързо това. Между другото, това е много интересно. Това е аквариум, който силно не сте забелязали, но отзад има летленти. Не знам колко добре се виждат отзад има летленти. Това е самия аквариум с риби. Бабо, стигаме. С риби. Ето отгоре рибките на хубави. Тук за, с една машина за кафенце, капучино, други неща. Микроволнова. Шкафче, хладилник, печка, котлон, съдумялна... О, извинявам се, това ще го изрежете. Достигнахме до това. Ето това тук, което е съломяно, Много удобно за начинаещите, които искат да си мият по-лесно чиниите. То няма много начинаещите. А тук имаме едно пепси. абсорбатор отгоре. Ето, виждате го. Супер е. Хладилник. Хладилник. Грозде. И тук са чашите и мивката до екоша. Това няма, но тук радиатора много топли в момента е врял. Това на, на животните ми, на кучето и на котката, на таборетката, Това ви го показах. И минаваме към най-интересното. А, именно, моята, моят гейминг сетъп. Тук са ми учебниците, знам малко е разформено. Ще, ще гледам да го поделя да за запомнят бъдеще. Това ми кой е от турката? 40, 20, 40 лева максимум. 40 лева струва, много удобно. Бешумна. Монитор LG. Камерката в момента, която снимам, обаче сега снимам го с телефона иначе това ми е камерката. Тук, това ми е мишката, с която играе игрите и Mount Spaza. Тя, тя даже се включи. Отдолу е най-интересното. А именно компютърът и playstation пле Ето, Fortnite. 99% така ето ми го името на PlayStation, който искаме. адва да цъкаме. Модо е PlayStation Sony 1 tb черен, Sony PlayStation 4 Pro с това. Uh, с US My USB Type C към Micro USB. Имаме два Java в контролера, ако така се изгована. Ето, много яко, много са готини, безшумни. И това е самият телевизор, който е. Мисля, че 45 Hz хер... и 45 uh, HD, който е на дължина. Виждате колко е голям. Това е секцията. Преди беше зелена, обаче я боядисихме. Ето, тук зелено. зелена. А, дайте ми информация. Окей, okay. горе имаме едно аквариумче. Горе, това горе са аквариуми. Добе, не не е интересно. Секция. Секция, която ще държа всичките ми неща. Тук има, ако това си питате, това е от един лагер, това тук ми е за училище, това ми е между другото, ако се чудите някой това ми е котиката от телефона, който я снимам в момента, Redmi No 9. Една Bluetooth клонка, която да изкарам да видите по-добре, една Bluetooth клонка, която по принцип трябваше да седи ето тук. И да, това е като цяло. А да, избрах да спомена моето Мой... лего, което е двуетажно, много яко. И да преминаваме към следващото нещо, а именно старата на система, която е... Ето пак рибите, много успокояват. Само да гледам да не си изпусна телефона, че стана, да. Така, отиваме към... А, и ще ви покажа от коридора какво предстои. Нищо интересно. Пералния, тук. Един ключ, който светкаме и си на лампите. Чешма. Огледал. Много яко. Здрасти. Как сте? А Това е. А, това. Шкафчик, който вътре си държим нещата. Ето, виждате. Това е една туалетна. Това е туалетната чиня. Това е много ну, легена, да. Това тук е душа и да, това не е интересно. Това отиваме към старата на сестра ми, да да да, ето тук, това е вратата. Тук, тук започваме с още един стол на кугар, 370 лева струват, долу в описанието ще имаме цената. Лаптоп, Huawei, 1150 лева, една мишка, която е малко старичка, но тя сестра ми е ползва, по география. А той лаптопа даже и светна. Учебници. Програмата няма да я показвам. И не, няма да я показвам. Да, тук, тук започваме с шкафовете. Шкаф... Тук това е шкаф шкафа. Отго... Ето тук. Ето тук само шкафове има, Пердета, много яко, тук две глови легла с отяво възглавница и е още едно рафче. И това ако се чудите къде е, ето там бялото, това е зарядно за телефон Micro USB към Type-C Още едно легло с Чершаф. Възглавница Удиал И сега ще ви покажа, не... И сега, което ще взех дистанционно, обаче искам долу в коментарите да познаете какво е дистанционно само леко... Не, няма да се връщам. А... Какво е дистанционното? След малко ще ви Имате 3 секунди. 3, 2, 1, стоп. И дистанционното е, което е. Готови ли сте? Сега ще, ще ви го покажа. Ето. За летленците. ленти, Много яки. А ето, това е самото дистанционно. Ето, това е самото дистанционно, както виждате. Ето го. А, това аз не се виждам. Ето го. Ето го. Здрасти, как сте ду... хора? Не <съпирайте> Малко си издадох как записвам, ама нищо, Е, това е раницата. Ей, майко, майко. сори хора, малко без диска го поизпуснах. Това са трехите на майка ми. Тук не знам това какво е. Тук са някакви ластици за коса. Това е ага, женски работи, като цяло. Тук започваме с възглавни, много удобни възглавници, много хубави. И леглото е много удобно. Няма да те убивам, но няма нещо. Това тия възгоните са много удобни мекички. Тук, до още една табуретка. И това най-яката част. Килимче сега ще пърт телефона да го видите. Ето тук може би да, ето тук е удобно. само да не се спрезаписам. Ето. О, това е много удобно килимче. И да, ето това е, е най-удобното а килимче е в цялата къща. И да, да си даме телефона, с което записвам. Ето, се И да продължаваме нататък. Тук имаме едно цветенце. Тук пак се връщаме с коридора, с пералнята, Това за дрехите. И това е котелното. На палетие, ето го. Там няма да го показвам, че не настанам да си, цапам, да си цапам нещата. А на палетия, както виждате, ето го. И това е всичкото. И да затваряме тук. И хаосто е на привършване. Ако искате още повече влогчета от мен, не забравяйте да коментирате до, а, долу в описанието. хаштаг да. Между другото. Факост, студите, това, ако това са всичките грамотията страна. Ето. Това са всичките грамотина системи и още едно бързо преглеждане стаята сетапа. Холчето, много готини холче. Ето, тук с това Нянгора ред, втория етаж няма да показвам. Още не е готов като готовше. Ще... Това е след две години, масичката, това, това, това, това и най-яко а именно аквариумчето и да, хора мисля да привършвам този клип, не забравяйте ако искате още хаус тура от мен не забравяйте на лайките, да натиснете лайк бутона да абонирате за канала с камбанка задължително за, за да получавате извести когато кача ново видео и да коментирате надолу с хаштаг да само да пусна на Fortnite, ако някой се чуди и има PlayStation как спускат игри цъкате хикса ето хикс и ето тук ви пише старт, старт и сега чакаме да зареди, ще има стримчета всеки ден, не баш всеки ден, защото имаме и между другото, 28 минути имаме на състязания. Ако искате да го заснимам, може да напишете долу в коментарите, да и ще ми направя клипчик как пътувам естествено. И ще ви го снимам. Да, не забравяйте, абонирайте се. Май цял 10. Това ако ги събираем. Раздаване. И да, аз бях Христо, чудо на черта. Вие бяхте с моя канал. Влогове, Fortnite, Minecraft, Brawl Stars. И да, ще се видим някой друг път. Чао. Добре. Сега, чао.